الله يعطيكم العافيه آه لحد نبدا ندوتنا الليله بعنوان تاثير الثوره السوريه في ادب الروايه وضيفي ندوتنا لهذه الليله آه الاستاذين آه الروائيين السوريين آه الاستاذ محمد فتحي المقداد والاستاذ عبد السلام الفريج آه، الآن ساقدم آه، الاستاذين اللي طبعا انا غاده كويدر آه، أستاذ اديبه وشاعره السوريه آه، ماجستير في اللغه الانجليزيه وقيم في مدينه آه الرياض آه، بالنسبه نقدم لل... آه، لكم ال... الاساتذه الاستاذ عبد السلام الفريج بكلمات طبعا غنيه عن التعريف استاذنا عبد السلام الفريج من مواليد مدينة الرقة وأيضاً مواليد مدينة الرقة وروائي مهاجر من مدينة الرقة يكتب الشعر الشعبي والشعر الفصيح وهو عضو رابطة الشعراء العرب وعضو في منظمة العفو الدولية مهتم في أدب الطفل وناشط حقوقي له روايتين مقبوعتين بدار قلم الخيال للنشر عام 2017 ورواية ساجدة وفي عام 2020 رواية التيه في زمن النبوءات أيضا له للشاعر أو الأستاذ الرواي عبد سلام فرج له ديوان شعر مقبوع في تركيا عام 2021 بعنوان بوح الزنازين أهلا وسهلا أستاذ عبد السلام فريج شرفتنا الآن أهلا. ضيفنا الأستاذ محمد فتحي المقداد أيضا رواي سوري وقاص من مواليد عام 1964 بصر الشام جنوب سوريا من محافظة درعا ناشط ثقافي متعدد المواهب الادبيه الى بالاضافه لعمله الاساسي بمهنه حلاق. الاستاذ المقداد عضو اتحاد الكتاب السوريين الاحرار وعضو اتحاد الكتاب الاردنيين وعضو رابطه الكتاب السوريين بباريس وعضو البيت الثقافي العربي في الاردن. مدير تحرير موقع افاق حره الالكتروني، فهذا بجوائز منها جائزه الاديب محمد اقبال حرب للروايه العربيه عام 2021 عن مجموعه اعماله الروائيه وقد انجز ايضا الاستاذ المقداد العديد من الاعمال الادبيه حملت عناوين لكتاباته في الرواية والقصة القصيرة وخواطر ومقالات نشرت منها ستة أعمال ورقية ونشر جزء منها إلكترونياً وما تبقى ما زال مخطوطاً طيل الأدراج. كتاب الأستاذ المقداد طبعاً أستاذ المقداد تاريخ حافل بالعطاء الأدبي شاهد على العتمة 2015 في بغداد ودوامة الأوغاد رواية 2016 في الأردن وله مقالات أخرى وطبعت في 2017 والطريق إلى الزعتري التي تعمقت فيها أنا بهذين اليومين قبل الندوة رواية فوق الأرض التي طبعت عام 2019 في الأردن للأستاذ الروائي محمد المقداد مجموعة قصص بتوقيت بصرة طبعت في 2020 في الأردن وعده أعمال أدبية وإضاءات وأقوال مأسورة وله كتاب أيضاً في التراث بعنوان رقص التنابل ومجموعات أدبية أخرى اهلا وسهلا بضيوفنا الاعزاء ومن يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فيسبوك، و تويتر، واليوتيوب اسمحوا لي ان ارحب بالدكتور ماجد حمدون، بالاستاذ صدام عكاش بجميع من التحق بنا من ضيوف اعزاء ضمن هذه الندوه. كلنا يعلم بان عقب الاحداث التي شهدتها سوريا عقب الثوره ومن خلال في عام 2011 عندما اندلعت الثوره السوريه في سوريا وقد ظهرت تاثيرات هذه الثوره على جميع نواحي الادب السوري بشكل عام وربما نستطيع القول بأن الأدب اتخذ منعطفاً جديداً غير منح التاريخ في بلدنا سوريا وكان تأثيرها تأثير الثورة على الأدب ككل قصه روايه وشعر كان لها تسير وقد اخذت وقد اخذت الروايه القسط الاوفر من هذا التغير حيث برع روائيون كثر سوريون بتفنيد هذه الثوره ومواكبه احداثها المأساوية ومأساة الشعب وظهر أدب السجون وأدب اللجوء وأدب المخيمات وما إلى ذلك حيث تصدرت الرواية المشهد الأدبي ككل وساهمت الحرب ايضا بكل قساوتها بتاتيس الماده الروائيه للروائي السوري سيما الالم عنصر الالم وكلنا يعلم مدى تاثير الالم على حياه الناس عامه والادب خاصه حيث وقع على عاتق الأديب تصوير هذه المأسات والفواجع لفضح جرائم النظام وأعوانه وقد ظهرت روايات كثيرة وبسرعة وعجالة وكانت أقرب هذه الروايات إلى التقريرية وابتعدت عن الاسلوب السردي الطويل كما نعلم نحن عن الروايات بشكل عام مما سبق والذي هو من عمق العمل الروائي السرديه الطويله وقد ظهر روائيون كثر مثل خالد خليفه ومها حسن وحر الراهب وكثر روائيين كثر في المسرح السوري والإبانة الثوره السوريه. في الداخل وفي الخارج الان نحن مع الاستاذين الأديبين بيفيعون ندوه اليوم مع الاستاذ عبد السلام الفريج نرحب بك وابدا بطرح سؤالي طبعا سيكون طرح الاسئله الاستاذ عبد السلام بعدين الاستاذ فتحي وهكذا استاذ عبد السلام ربما ليس من المبالغة القول بأن الرواية تنمو وتزدهر حين تعم المأساة ويزيد الظلم ويقوى التناقض في تلك اللحظات التاريخية الهامة تصبح الرواية لسان الناس والمرآة التي يرون فيها أنفسهم وقد يدهشون أن حالتهم وصلت إلى هذه الدرجة من السوء ولا بد أن يتساءلوا هل نحن مذلون أو مهانون بهذا القدر؟ وهل وصلت الأمور إلى هذه الدرجة وقد يذهبون إلى أبعد من ذلك. هل حدّستنا أستاذ عبد السلام عن موضوع المأساة في روايتك ساجدة، والى أي حد هذه المأساة كان لها الأثر في روايتك لتخرج بمضمون حسي رفيع يحاكي المشاعر يقز الهمم والضمائر؟ لتثور على الظلم والظالمين. تفضل استاذي. بدايه السلام عليكم جميعا وتحية عليكم السلام للكتله الوطنيه التي تجمعنا دائما وعلى راسها دكتورنا الغالي الاستاذ <تصفيق> ماجد حمدون وامين السر ابو وكل الاخوه الحضور والاخوات كل باسمه مع حفظ الالقاب للجميع. بداية نحن نتحدث عن ادب ضارب في القدم قبل الثوره السوريه يعني لو انطلقنا من من بدايه 2008 ك تاريخ قريب نجد ان مصطفى الخليفه في روايته القوقعه يوميات متلصص كانت في عددمور يعني كانت ضاربة في الألم ويعني بطريقة لا يمكن تصورها إلا لمن عاش تلك اللحظات المأساوية الأدب نعم في المآسي بدأ تقريبا ينتشر بشكل كبير جدا في الثورة السورية من 2014 صدرت تقريبا روايات أكثر من 14 رواية رواية 2014 واستمرت الى ان وصلت الى خمسين روايه في 2020 على ما اعتقد كثيره جدا الاحاديث التي روت ما روع الشعب السوري بكل اطيافه من موالاه ومعارضه للاسف الشديد ان العقول لم تفتح حتى للموالي الموالي الذي يفتح عقله سيجد انه ممتا منتهك منتهك منتهك انسانيته لذلك من هنا بدات ال2000 وتقريبا وال 1999 بدات في روايه ساجده عن الحرب والمآسي التي حصلت في بغداد وتوقفت نتيجه ظروف عائليه عن الكتابه الى ان دخلت 2011 ولم يكن انتهى غير فصلين من الروايه فاستمريت في كتابه الروايه الى 2016 حتى ظهرت للنور في 2017 روايه متكامله شملت الهجره من بغداد مرورا بلبنان ثم سورية ثم تركيا ووصلت إلى ألمانيا بما كل شملت هذه الرحلة من أحداث سياسية من اعتقالات من هجرات من سقوط في البحار شملت هذه الرواية المأساة كاملة تقريبا إلى 2017 تحدثت فيها عن دقائق حقيقية حصلت في بغداد في دبي في عمان في بيروت في تركيا في مرسين في اسطنبول في عنتاب وأشخاص حقيقيين الاغتيالات منهم آخر واحد الصديق والزميل ناجي جرف رحمه الله الذي تم اغتياله قبل سفره إلى باريس بساعات. تحدثت عن جبر الشوفي، تحدثت عن الدكتور بيصل السبتي، تحدثت عن شخصيات كثيره جدا معروفه في المعارضه السوريه قبل الثوره وبعد الثوره. فكانت عباره مم. عن تاريخ ساجده، واعتقد انك اطلعتي على جزء منها او اطلعتي عليها كامله سيدتي، لا اعلم من الاخوه من اطلع عليها. هي متوفره على النت ومتوفره بي دي اف ايضا على مواقع الاتحاد. لمن يود الإطلاع عليها من هنا نتحدث عن مأساة في أدب الحروب تتجلى وتعطي الكاتب والروائي مدا وباعا طويلا في حيثيات ومفردات كبيرة جدا تفسح له المجال لأكثر من رواية وأكثر من عمل الله يعطيك العافية أستاذنا أه أستاذ محمد فتحي المقداد للوقوف على مدى ما تركته الزلزال الثوره او دعنا نسميها الانتفاضه او الحرب من اثر في الإبداع الروائي السوري في العشريه الاخيره ولمعرفه ما اذا كان المشهد الروائي السوري في سنوات القهر والقتل والتشرد قادرا على توثيق الفاجعه السوريه او تقديمها من خلال الادب. هلا حدثتنا استاذنا في روايه من رواياتك عن وخصوصا روايه الطريق الى الزعتري التي اطلعت على جزء يسير منها. تفضل استاذنا عن هذه الماساه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم ورحمة الله السلام ورحمه الله تحية وبركاته. تحيه الاحرار، تحيه المخلصين، تحيه ابناء سوريا جميعا، تحيه لكل من التحق بنا من والاستاذات. آه شكرا للثورة التي جعلتنا نكتب وشكرا للثورة التي جمعتنا خارج أوطاننا آه ولا شك أن الأعمال الأدبية التي ظهرت الأعمال الأدبية السورية بما يخص الثورة السورية الآن ناهزت آه بما يقارب 600 عمل أدبي للكتاب السوريين الجدد كتاب سوريين عرفوا ما بعد فتره ما بعد الثوره وهذا الادب متقارب في كل معطياته هذا الادب متقارب في كل معطياته من عوامل الخوف، عوامل الاعتقال ايضا الملاحقة الملاحقات، اللجوء، المخيمات هذه كلها سمه الادب السوري الان ادب الثوره السوريه اذا جاز لنا ان نطلق عليه ادب الثوره السوريه. آه بالنسبه بالنسبه لي انا آه طبعا بدات بكتابه روايتي الاشهر هي الطريق الى الزعتري آه بدات بدات فيها وانا ما قبيل خروجنا من سوريا من بصر الشام من درعا. في 2012 يعني بأخذ 2012 الحقيقة أنا كتبت إلى الآن رباعية للثورة السورية رباعية متكاملة الرواية الأولى التي كتبت بعد الطريق الزعتري ونشرت قبلها هي دوامة الأوغاد التي فسرت وأوضحت ورسمت حال المجتمع السوري ما قبل الثورة فترة طويلة وعوامل نعم. تفتت المجتمع السوري الكثيرة ويعني لما سألت إحدى المرات من هم أبطال في الرواية كنت أبطالي هم المخبرين نعم. أبطال رواياتهم المخبرين يعني حالنا في قبل الثورة لا تسر كما هي بعد الثورة لا آه، تسر الآن آه، يعني المجتمع لما تفتت المجتمع السوري لما تفتت تفتت أواصر القرابة وتفتت أواصر أبناء العمومة وأبناء الجيرة وأبناء البلد الواحد حتى يعني صار الأخي تجسس على اخيه هذا التفتت أستاذي حاصل من قبل قبل قبل, قبل. قبل. درسته في الرواية نعم هذا نعم. الرواية كاملة تتكلم عن حالة المجتمع السوري هي دوامة الأوغاد نعم آه فكانت هي مقدمة طبيعية مقدمة طبيعية لما حصل وما حصل من انفجار اجتماعي وأن يعني بشتى وساله وهذه ظاهرة الثورة السورية آه يجب أن نلاحظ أنها هذه المرة هذه المرة أتت من الأطراف وليست آه من المركز بل هي تقدمت إلى المركز ايه نعم ال غير معهود كان الإنقلابات السابقه وال وكل ما يحصل كان في سرعه كان يحصل مجرد دبابه قضى على الاذاعه الذي يسبق للاعلان عن البيان الاول خلاص هو الرئيس هو الاذاعه يعني ايه نعم نعم لكن المره آه هذه الثوره جاءت من الاطراف جاءت من الطبقات المسحوقة وما جاءت من الـ الـ القوه العليا نعم يعني القوة لا من لا لا لا لا لا لا لا لا لا أقصى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غير معود في يعني في تاريخ سوريا السياسي يعني منذ فتره الاستقلال والانقلابات وما حصل. جاءت لما جاءت الثوره المجتمع الان الطبقات المسحوقه، الطبقات الشباب الغير خائفين الكويت كانوا خائفين الحقيقه. فجاءت روايتي الى الطريق الطريق الى الزعتري هذا العنوان المكرور يعني لو اخذنا ما تعداد الكتب التي والروايات التي تتكلم الطريق الى الطريق الى مثلا الطريق الى مكه الطريق الى الله الطريق الى تدمر الطريق الى ايلات الطريق لكن كتبوا على الطرق نعم الطريق لكن الطريق الى الزعتري هي الكلمه الزعتري كلمه عالميه اصبحت وكل لجوء في العالم صار ينظره زعتري وكل مخيمات الدنيا صارت يعني زعتري نعم هذه الكلمة كان لها صدى كبير جدا الرواية ابتدأت زمنيا منذ بداية الفترة منذ بداية الثورة السورية من بداية 2011 وعليكم السلام ورحمه الله منذ بداية 2011 وعالجت كثير من القضايا المظاهرات، الهتافات، عوامل الخوف، المداهمات، الاعتقالات عالجت القضايا الانتقال اليومي للموظفين ما بين مركز المحافظه والطريق والحواجز التي صارت تطلب فاتوره الكهرباء وصارت احيانا تتعرض لحوادث نعم الروايه جاءت هي على لسان محامي محامي احد اشخاص الروايه هو الذي كتب الروايه هل هو البطل يعني المحامي هذا لا يعني لا, لا لا هو هو دون المحامي المحامي نعم. كان طبعا هو لانه يتمتع ب يعني مصداقيه وشفافيه كتب وكان ينقل الاحداث التي تحدث في المنطقه واتخذت طبعا للخروج في عندنا مشكله هي مشكله المكان والاشخاص للخروج من المكان اتخذت رمز كلمة موج آه، للرمز إلى المكان وما حصل في موج... في السؤال أنا طرقت له ب... نعم. آه سأسألك إياه عن الرمز الرمزية في ال... نعم. الأدب الروائي الرواي وما شبه. حصل وما حصل في أقصى جنوب سوريا حصل في شمال سوريا حصل في شرق سوريا حصل في غرب سوريا حصل في وسط سوريا الحالة متشابهة الهتافات كلها مثل بعضها ال... ال... نعم. حالة الناس كل الشباب الصغيرة شباب الطلاب الجامعات ال. هذا هاي الحاله المتشابهه يعني في لو قرانا مثلا اللي كتبه الاستاذ عبد السلام لفريز بالرقبه اللي كتبه الاستاذ في مثلا في حلب اللي كتبه آه كله متشابه متشابه بالمعطيات بالمعطيات تختلف هناك الاماكن نستطيع ان نقول بان الروايات كانت عباره عن اسلوب تقريري كما اسلفت سابقا اكثر لا منه آه سردي يعني نعم لا الـ الـ في حسب هون طريقه الكتاب كل كاتب له طريقته وكل لا. كاتب عنده انا يعني الروايتين هذول الاولانيات يعني اقرب كل اللي قراون اقرب الى طريقه السيناريو وال يعني الـ الحدث كان في هناك يعني بعض التناوبات السرديه ما بين يعني بين الروايتين المجتمع المعارض والمجتمع الموالي والخلافات الاجتماعيه الثوره يعني اظهرت الشق الاجتماعي وهو الهائله بين المؤيدين والمعارضين والصراعات الداخليه والصراعات الداخليه التي نشات عن هذه الحاله ايضا هناك حتى الاطفال في المدارس لم ينجوا من هذه الحاله ومثلا احد الطلاب تسأل المعلمه ما اسمك يرفض ما اسمك يرفض ما اسمك يرفض فدي ضغطت عليه قال اسمي بزعله قال اسمي بشار طيب ما تقول، قال لا أنا ما بحبه للرئيس لأنه لأنه قتل الأطفال زملائي وكذا. إيه أه اللي هناك كثير من المشهديات في الروايتين أه والطريق إلى الزعتري هي وقفت نقلت حال الحال التي يعني وصف أه موثق الحالة التي وصلنا لها وتوقفت الرواية على بوابة مخيم الزعتري. بقية مفتوحة. بقيت في حال اي اي روايات في النهايه تكون نعم. مفتوحه نعم لكن لكن روا... روايات لا. هذه المرحله يعني ابان الثوره آه تقريبا كلها تم مفتوحه نعم النهايات ل... ل... لما ك... كنت كتبت مخرجات الثوره السوريه بروايه فوق الارض وهذه نعم. العباره بطبيعه الحال انا كعملي آه اتعامل مع كثير من الناس والاحداث تاتي الى عندي وانا اتعامل مع الناس او اتفاعل معهم من خلال نعم. مهنه الحلاقه. أه عم بسال كنت سنه كامله وانا جالس ابحث عن جمله ل... بذهني ما كنت اعرفها عم بساله واقول له كيف حالك؟ بقول لي والله فوق الارض. أه فوق الارض أه فورا سجلت مشان ما انساها. يا الله قدس انا يعني اقول عن نفسي كنت غبي كثير انا مانيش عارف الكلمه امامي ما يزال عارف. على قيد الحياه ايوه نعم, نعم. أه وكانت أه هذه الجمله هي نواة أه عمل روائي فوق الارض الذي عالج مخرجات الثوره السوريه أه الابن الوحيد الذي مات واستشهد والمعاق الحرب والذي هجر نعم والذي هجر في إلى عبر القوارب والذي اختطف في ظروف غامضة اه مثلاً في ناس من السوريين لحرار السوريين في لبنان ورضاً اه هذه الحالات اه جاءت رواية فوق الأرض على هذه الجزئية اللي هي مخرجات الثورة لكن بقيت نقطة عندي ونقطة مهمة جداً كنت اه أظنها فارغة وهي نقطة اه فترة المخيم أو فترة ال يعني في المخيم. نعم. آه وكانت الرواية آه بعنوان خلف الباب. الرواية نعم. الرواية الطريق لزعت وقفت أمام الباب. خلف الباب هناك حياة أخرى خلف الباب صراعات أخرى خلف الباب في مجتمعات مصغرة أخرى كانت بحاجة إلى الإشارة إليها. آه فكان أن فكان أنقفز بطل. بطلية الرواية الأساسيين في الروية نعم. في الباب واحد قفز من الطريق الازعافي والآخر قفز نعم. من رواية فوق الأرض هما كانوا صديقين اشتركا في حياة المخيم وما قبل المخيم ولكن تفرقت بهم السبل أحدهم عاش في السويد وأحدهم الآخر عاش في ألمانيا وسنوات طويلة ولم يلتقوا إلا بطريق الصدفة من خلال البحث على وسائل التواصل وكذا عادوا تواصلهم. هذه نعم. الرواية بنيت تقنياً سردياً بنيت على حاسة السمع. نعم. على حاسة السمع. نعم. تقنية جديدة. أنا أقرأ. الإذاعة والأخبار وما تنقلته وسائل الإعلام. آه كونت نعم. خارج. آه. هذا هذا جانب لا لا هذا جانب ل لحياة المخيم أنا بالفتره الفترة هاي لحياة المخيم. آه لل... لل... بالمخيم آه كان الخيمة. الخيمه هي زي الرداء بس يوقع عن البرد لكن هو لا يحجز الاصوات لا يحجز التطفل الاخرين الخيمه حيز حيز فقط من اجل ان ينام والشخص في ويشعر انه يعني بعيد عن الاعين القليله لكن الاصوات هي التي كانت متحركه داخل الروايه وكتبت نعم. الرواية <تصفيق> تحت بالبداية كعبارة إلى أين يا أبا ذر؟ شكرا جزيلا لهذا التوضيح أستاذ محمد ونعود إلى الأستاذ عبد السلام لفريج أستاذ عبد السلام لا يمكن إحصاء ما كتبه الروائيون السوريون عن مأساة بلادنا ورسم الألم بكل تفاصيله وجسد واقع السوريين المأساوي بطرق شتى فهل استصاعد فعلا؟ الرواية السورية تجسيد الواقع وهل نجحت في أن تخرج من سباتها الطويل إلى مجارات الحدث السوري المؤلم؟ تفضل أستاذي مساء الخير من جديد. مساء النور تفضل. الحرب الروسية والحرب الأوروبية في القرن المنصرم جسدت في عدة روايات لم تصل الى 50 او 30 روايه اشهر الروايات كانت قصه مدينتين والحرب والسلام. نعم اللي قراناها واحنا شباب انما رغم انه رغم انه الوقت تبع الحرب هذيك كان اكبر من الثوره السوريه الوقت يعني نعم لانه كانت حرب حرب كونيه يعني نعم وكان فيها دمار كبير جدا يعني الملايين التي قتلت بالحرب والمرض كانت نعم. تجاوزت 35 مليون تقريبا نعم. ومع ذلك لم يكن من أدب الحروب ما أتيح للثورة السورية لأن الشعب السوري شعب خلاق بكل معطيات الشيء إن كان في الصناعة أو في الزراعة أو في الكلمة حتى الأدب في سوريا شيء رهيب جداً لا يمكن أي مدينة اخذتيها لو أخذت أي قرية في سوريا ستجدين عدد من الشعراء عدد من الأدباء لا يحصى انطلاقاً من من عند المقداد صاحب التاريخ الكبير من بصرة وانتهاءاً بالقامشري كمية من الشعراء والأدباء أنتجتهم سوريا عبر التاريخ الحرب جسدت هذا الإنتاج بشكل كبير جدا وشكل غير مسبوق لم نجد أو ربما المصر. لنقل استاذي الفاضل بان كسر حاجز الخوف الذي فرضه النظام على دور الاسد الاب والى الاسد الابن كسر حاجز هذا الخوف فتدفقت المشاعر لدى كل من الموالاه والمعارضه ولكن كلهم ب على جانبي يكتب انت اخذتينا لجانب سياسي بعيد عن الثقافه كسر حاجز نعم،, نعم هذا جانب سياسي عظيم جدا نعم يعني اذا اذا اذا لم نستفد من الثوره السوريه الا كسر حاجز الخوف النفسي فنحن انتصرنا انا استاذي فاضل كنت ساوجه لك سؤالا في المستقبل ايضا بعد قليل عن الحريه لدى الكاتب والالتزام في الأمر هذا الكلام هذا الكلام أوكي. انا تفضل. اتذكر انا كان عمري 15 عاما عندما قامت الحركه التصحيحيه الانقلاب الذي قام به نعم. المقبوض و... واستولى على سوريا وحول سوريا الى مزرعه كبيره جدا للعبيد نعم نعم لما رفضت هذا الكلام ولاحقتني ال ال نعم. الأمن السياسي لم يكن في مدينة الرقة مخابرات أو من دولة كان الأمن السياسي فقط وتمت ملاحقتي وتم تهريبي إلى دير الزور إلى أن تمكن الوالد من إنهاء القضية خلال ثلاثة أشهر ورجعت اعترض كثير من أهلنا أنه امشي الحيط وخليك بدك تضيع العيلة وبدك تضيع كذا فأبوي نعم. الله يرحمه والكمبوت <تصفيق> العمر كمعتقل بال61 قبل ان ان تظهر كل حتى البعث ما ظهر ابوي كان معتقل على المكتب الثاني اعتقلوه سنه كامله فقال لهم هذا الرجل الولد هذا اسمه عبد السلام احمد فريج فالاعتقال سيشمل عبد السلام احمد فريج واحمد فريج ما راح يشملكم انتم لا اخوال ولا أعمام ولا حاجة ثاني فلا تعترضون علي وعلى اولادي خلوا اولادي بحريتهم بحريتهم انطلقنا بهذا الشيء للأسف الشديد لما كبرنا وصلنا بالثانوي وصلنا بالجامعة واجهنا كمية من العبودية لا توصف كمية من العبودية لا توصف تجرعناها نعم متأصلة بشكل كبير جداً على الحاجز على الحدود تجدين الخوف الخوف ينبع يعني, يعني كما رغيف الخبز يأكل الخوف كرغيف الخبز يأتي إلى العسكري، إلى إلى المسؤول، إلى المخابرات، يقدم ولاه دون أن يطلب منه. هذا كان نتاج عشرين، ثلاثين، أربعين عام من القمع ومن القتل ومن الاستبداد. نعم لا نضع كافة المؤشرات على شماعة النظام أو شماعة العائلة المستبدة بسوريا. لا العائلة المستبدة كانت عبارة عن شخص. هو المقبور حافظ الوحش لكن الناس الذين ساندوه هم اهلنا هم جعلوا نعم. منه طاغوت العصر وساندوه لمصالح شخصيه فاستمرا العبوديه لشعب تكاثر حتى اصبح 24 مليون نعم عندما فجرت شرارة الثورة بشكل أو بآخر في درعة فلتت زمام الأمور من المحيط العربي كاملا وليس من سوريا أنا في عواصم عربية كثيرة كان المواطن العربي بدون ذكر أسماء دول نعم <تصفيق> قليج وأفريقيا وآسيا كان المواطن العربي في كثير من هذه الدول يناصر الدولة بكل اشكال المناصرة ويعتبر ان ان ان, أن الحاكم او الوالي اقرب من الله. نعم. بعد الثورة السورية والماسي السورية اصبح المواطن العربي في هذه الدول التي عايشت يومياتها يقف ويصرخ يقول هذا مو كلام وهذا مو نظام وأنا ما أقبل بالشيء هذا. كان كان كان يخاف من العسكري إذا مر في شارع. نعم أصبح يقف مواجهة أمام الضابط، يقول له ما يحق لك تسوي كذا. ما يحق لك تفعل كذا. هذه التي كسرت حاجز الخوف لدى الشعب العربي. نتاج سوري بحت بامتياز. نعم لم نجدها في الثورة المصرية، لم نجدها في الثورة التونسية لم نجدها حتى في السودان رغم نعم. أن السودان يعني ذو أنفة كبيرة جدا ولكن وجدناها في الشعب السوري انطلق وخلص شقت الحناجر ونزعت صفحة نعم. العبودية لكل من شقت من الحناجر من من ونزعت الحناجر شقت الحناجر ونزعت, ونزعت الحناجر, الحناجر. واستفحلت المأساة لكل شيء سما سيّدتي. نعم. لكل شيء سما. نعم. التفكير. لا يمكن أن نكسب سورية جديدة بلا بدون دماغ. تضحيات. نعم. شكرا جزيلا أستاذ عبد السلام على هذا التفنيد الرائع. أستاذ محمد عودة لك مرة أخرى. هل تعتقد بأن الرواية هي الأكثر تأثيراً وتعبيراً عن الهوية الوطنية؟ وهل استطاعت الرواية السورية بشكل عام رسم أسباب وملامح التشظي في الواقع السوري؟ مجدداً السلام عليكم وعليكم السلام تفضل وتحياتي لمن التحق بنا بشكل عام الرواية هي جزء من الحالة الأدبية ومن الحالة السحرية السورية هناك طبعا المقام الاول المقدم انا حسب اعتقادي للشعراء والشعراء هي من تقدم لهم المنابر الاولى والصفوف الاولى والكلمه الاولى وتحيه الى كل شعراء سوريا الاحرار نعم تاكيد أه أه نعم اما بالنسبه للادب الروائي الادب الروائي يعني معروف انه اي عمل روائي يستغرق فتره زمنيه طويله يعني على اعتبار إذا اعتبرنا أن الرواية وعاء يستوعب التاريخ ويستوعب الجغرافيا ويستوعب الدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع حتى حالات المناخ والحالات الإنسانية والحالات الانفعالات حتى النظرات يستطيع الرواية أن يجسدها من خلال الرسم المشهدية فضل. نستطيع نقول بأن الشعر لا يستطيع أن يفند الموقف كما تفنده الشخص في الرواية يعني الرواية إما أن تكون مأساة إما أن تكون ملهاة إما أن تكون ضاحكة يعني ساحرة ولذلك تصور المشهد أكثر من القصيدة الشعرية ولكن القصيدة الشعرية هي أسرع في الوصول إلى ذهن القارئ أكثر من الرواية كونها تكون بوقت قصير أليس كذلك أستاذي؟ أشكرك على التوضيح جميل جدا نعم. لأن مساحة الشعر مثل يعني ما بنعرف والشعراء الشعراء وال يعني أعرف من أنا ما بكتب شعر نعم. هو الكلام المختزل الكلام المفيد الصورة الشعرية يعني هي المنتقى بأقل الألفاظ وأقل الكلمات نستطيع ان نقول بان الروايه, الرواية تؤرخ, تؤرخ نعم. فتره زمنيه او تاريخ معين الشعر لا يستطيع ان يؤرخ كما تؤرخ الروايه هو ابن حالته فقط... نعم. نعم الروايه ليست ليست فقط للتاريخ انما الروايه وعاء كبير كبير يعني نعم هكذا قصرت ايوه استوعب استوعب على الاقل حالتنا السوريه نعم حالتنا السوريه استوعبها أه و يعني كثير من الكتاب انا رايت يعني احد رحمه الله أه خير الذهبي لما سالوه لماذا لم تكتب الى الان قال انا لا استطيع ان اكتب الا بعد ان تتضح الرؤيه نعم رحمه الله يعني اجاب قالوا انا لا استطيع ان اكتب الحدث مباشره أه على خلاف كثير من الناس يستطيعون ان يكتبوا من داخل الحدث ومواكبه الحدث وهذا انا ما حصل معي يعني انا كنت يعني اكتب بشكل دائم طبعا قبل هذه الروايات كتبت روايه الى الان لم يطلع عليها احد هي روايه دع الازهار تتفتح هذه العباره التي قالها المفكر خالد محمد خالد قالها لعبد الناصر نعم قال عبد الناصر و... وأخذ جزاءه ونال جزاء خالد محمد خالد شحطون من رجليه إلى السجن الحربي وجلدوه لم يسمحوا له لم يسمحوا له آه هذا العمل الروائي كتبته أنا آه أثناء تواجدي مع البدايات وهي كانت أقرب إلى الحالة الفعالية وكنت قليل الخبرة يعني أكتب آه يعني ما بين مقالة أو قصة أو أشياء أو مباشرة يعني كانت مباشرة يعني لا تصلح أن تكون على الرؤية لكن كتبتها وما زالت إلى الآن لم أطلع عليها منذ ذاك الوقت نعم. يعني لما جئت لما كتبت الطريق إلى والدوام في الأوغار يعني كان في قبلها ثلاث روايات ثلاث روايات كنت كاتبها لكن الآن ما أستطيع أن أنشرهم لأنه يعني بحاجة إلى إعادة هيكلة جديدة حسب الحالة اللي أنا وصلت لها من الكتابة أه كتبت رواية الكتابة الرواية الأولى كتبتها في 2009 2009 هي بين بوابتين هل أجلت نشرهم لحيث لتتضح الرؤية لدي لا لا لا لا لا هذول حديث الذكريات حديث الذكريات والطفولة نعم. والرسم لو لوحة, لوحة الحالة الاجتماعية في مدينة بصر الشام نعم. نعم. أيام ما كنت صغيرا وعيت ومن ثم أرضه. كتبت كتبت ومن ثم كتبت رواية تراجانا اللي هي إحدى أسماء مدينة بصرة أيام نعم. الملك تراجان وكانت هي يقولون أنها محظية الملك وسموها تراجانا وبعدها نعم. كتبت دع الازهرة تتفتح وإلى الآن هذه الثلاث روايات يعني ما زالت طي أدراج لا أدري ما سأفعل به المستقبل إن شاء الله نتمنى لما, أن... لما لما لما كتبت لما بدات اكتب يعني الروايه بخصوص الثوره السوريه وهي الروايه الاولى اللي كتبت الروايه الاولى الطريق الى الزعتري كانت تقريبا كنت متمرن كثيرا على الكتابه وطريقه السرد الروائي وتسلسل الاحداث التسلسل الزمني كنت حريص جدا يعني كنت اعرف انه ما بيجوز انه يقع التناقض الزمني او التناقض المكاني وهي هاي المشكله معاناه كبيره كثير يعني انا بقرا اعمال كثيره وهي فيها فيها الحقيقه من السقطات يعني التي يعني تخلخل البناء العمل الروائي، مثلا روايه الخائفون لديما والنوس ما بعرف اذا احد قراها من الاخوه هذه الروايه وصلت القائمه القصيره الى البوكر لكن فيها خطا تقني فادح جدا ولا ادري كيف وصلت الى البوكر. دي موالنس يعني تقرا لا هي لا هي معروفه لا هي معارضه ولا هي موالاة لا. هي في الحد الحد الرمادي بين بين نعم ااا آه آه آه آه آه نرجع للـ للـ للأعمال, الروائية للاعمال الروائيه الحقيقه الاعمال الروائيه على الاقل اعاده آه اعاده الحدث الحدث الشاعب الحدث البسيط الانسان الذي في زقاق قرية في أقصى شمال أو أقصى جنوب سوريا أعادتهم نعم. إلى إلى مسرح العالمي الرواية أعادت سوريا عفوا أعادت الإنسان السوري الإنسان الذي كان مسحوق ولا يسمع صوته الآن صوته داخل العمل الروائي الأعمال يعني أبطال الروايات الآن هم المقموعون هذه رواية دكتور عبد السلام العجيلي وهم الناس الوسطاء، الناس الذين لم يكن لهم صوت في السابق. الان ابطالنا الروائيين عفوا ابطالنا في الروايات هم الناس المسروقون ابطالنا الطبقه الدنيا من المجتمع والمجتمع السوري، الان اصبحوا هم الابطال وهم الذين يتكلمون الى العالم ويتكلمون الى العالم وانا طبعا على لساني انا ككاتب او الاخوه ككتاب لكن الابطال الحقيقيين هم الذين نطقوا. انا لما اخذ بطل من المجتمع انسان بسيط على باب الله مثلا جالس في في, في احد الازقه او في الحقيقه يعني هذا البطل هو الذي يتكلم الى العالم، وهو الذي يشرح ماساته الى العالم، وهو الذي يشرح ويقول ما هي سوريا؟ كيف كان يعيش المواطن السوري؟ كيف كان يعيش اليوميات؟ يوميات على باب الفرن، واليوميات في المدرسه، والرقابه، وكل شيء. يعني تخيلوا انا يعني مثلا في بصره في بصره كمدينه سياحيه. يدخل سائح، يدخل سائح اجنبي. مجرد ما توقف سيارته فورا يجوا يصوروا النمره، ويجوا يطلعوا على ارقام السياره. طيب اللي اللي جاي على على بصره إذا الأحجار تبعها سود أحجار سود كسواد حياتنا طيب ليش نعم. أعطوه فيزا إذا أنتم بدكم تيجوا جاي تفرج احنا ما في عندنا شيء في بصرة ما في شيء يعني أحسن الحالات كانت مخفر في مجموعة من الشرطة ومفارز مفرزة الأمن الدولة قديمة وألحقوها ثم بعد في مفرزة الأمن السياسي وبعدين جابوا لنا مفرزة أمن جوي هاي إجت متأخرة لكن اللي جاي السائح اللي جاي على بصرة جاي ايش في عندنا بوصله انت لحتى تلحق السائح من مكان لمكان تترصد وراه؟ انتم اذا فيكم خير لا تعطون شيء زي فوت على سوريا. هاي الحاله يعني انا استغربت من مره احد احد المعارضين السوريين قال على أحد القنوات قال اذا بدك تطلع رخص الصالون حلاقه بدك 17 موافقه امنيه. حقيقه وقت اثارت ضجه هذه العباره اثارت ضجه شعبيه يعني من الناس اللي يسمعوا لكن الحقيقه يعني لما بيكون جالس اللي, اللي, اللي يفتح محل موبايلات كل شوي يجوا اعطينا الاسماء مين خط موبايل ومين اللي باخذ موبايل ومين اللي كذا أه بتفتح مكتب وكانوا يفتحوا مكاتب للسيارات اللي عندهم مصاري او فلوس يشتروا تكستين ثلاث يعني او ناس يشتركوا يعملوا مكتب يلزمهم انه بدك تكتب اسم ال اسم اللي طلب ورقم التليفون واي مكان رحت عليه، نعم. طيب هذا ايش موقع الدوله؟ طيب اذا كلنا احنا احنا تحت نظرهم. التضييق الهائل جدا الذي كنا نشعر به يعني لما لما صار الانفجار وخرج وخرجت يعني هي الخروج الاول الخروج الاول عبر عنه احد الاصدقاء، الله يذكره بالخير الان في تركيا هو نعم يعني لما تنتصر لما هذه الكلمه ما زلت احفظها ولو استطعت ان اكتبها بماء الذهب سأكتبها. آه قال لا تصر ثورة حوران خلي تبع كوريا الشمالية يضب أغراضه ويلحق حاله. آه لا تصر ثورة حوران خلي بتاع كوريا الشمالية يضب أغراضه ويلحق حاله. آه الحقيقة الكلمة لعمق الأثر الذي ستكتبه الثورة السورية. الثورة السورية قامت بتكتبه تاريخ جديد للأمة. وصياغه انسان مم. عربي وسوري وشرق اوسطي سيقود العالم ايه أستاذي محمد عوده إيه. الى الشخصيات بس تفضل نعم تفضل عوده أه الى الشخصيات كنت تحدثت منذ قليل بان انت تترك المجال الشخصيات الكاركترز انه هن يتحدثوا بنفسهم عن اي تجربه عن اي شيء نعم. ان بيحكوه نعم. عرشلون. هل ترى بان هذا يعني هذه الصناعه الكتابيه على لسان الشخصيات افضل من انه يكون هو الروائي نفسه يتكلم قال فلان وعمل فلان وراح وإجر كذا يعني الكاركتر اللي هو الان اللي هو نعم. يتحدث على لسان الشخصيات هل هو افضل انا برايي وجدت انه افضل من خلال الروايات اللي انت طرحتها انه بيحكوا غاد شكرا لك سؤال مهم جدا هذا نعم. يعني يعني صناعه الشخصيات في الروايه يدخل في صلب الاعمال الروائيه نعم. وهنا تتجلى خبره الكاتب طبعا هناك يعني كما تعلمون الطريقه المباشره والكاتب يتكلم او يحتل دور الابطال اما انا لما كاتب بدي احتل دور ابطال اجمد العمل العمل نعم هي هي, العمل هي اسلوب التقريريه اللي احنا ذكرناه هلا نعم. الكاتب لما لما بده يحكي صار اسلوبه خبري اسلوب خبر يعني الكاتب ك كمن كالمذيع كمن يقرا نشره الاخبار قال كذا وصار كذا وصار كذا هنا يسبب جمود في النص الروائي الجمود والتوقف ولا الابطال يتحركون وهذه يعني يقال عنها انها يعني ديكتاتوريه الكاتب او يمارس ديكتاتوريه نعم. الابطال نعم. وتقييد هو تقييد الحدث الروائي لا ينطلق الحدث الروائي ما دام نعم. هناك راوي لكن يعني هذا لما يكون الكاتب داخل العمل الروائي. الطريقه اللي انا يعني اجدها اقرب الى نفسي ان أعطي المساحه الحريه ل افرض المساحات المساحه التي يستحقها ابطالي وادعهم نعم. يتحركون كما يشاءون طبعا ضمن الهيكليه نعم. هيكليه الفكره الروائيه التي قامت عليها الروايه، وحده نعم. وحده الموضوع وحده المنمجة. الزمان والمكان اللي هي والزمان والمكان اوكي نعم. والكلايماكس نعم اللي هي نعم. الهيكل او الذروه او العقده نعم. في العمل الروائي، نعم. إيه شكرا جزيلا استاذي اهلا وسهلا بكل من التحق بنا اهلا وسهلا بالاستاذه الروائيه ابتسام شاكوش شرفتينا استاذه اهلا وسهلا بالاستاذه عفاف الرشيد الكاتبه والاديبه والقصه و زميلتنا في الاتحاد اهلا وسهلا بالاخ ابراهيم عبدول استاذ عبد السلام عوده اليك شكرا استاذ فتحي هل تظن في عصرنا الحالي عصر الثوره الرقميه أن الميديا بأوجهها الكثيرة وتقنياتها الرديفة أقدر على توثيق الأحداث على الرغم مما مورس من التضليل على هذه الوسائل برأيك أيتهما أقدر الميديا أم الرواية على توثيق الأحداث أو ما هو أبعد من الصراع والأحداث تفضل أستاذنا سؤال جميل ومن شقين نعم, نعم. الشق الأول الميديا ساهمت في الانتشار بشكل كبير جدا ولكن ليس على حساب الروايه نعم ساهمت في انتشار ذات الروايه الروايه اخذت مجدها في 2022 و2023 الان وال2021 على حساب الشعر مثلا نستطيع القول بهذا الشكل عاد المشهد الشعري في منتصف 2022 الى الى الى الواجهه اكثر من الروايه القراءات نعم. اصبحت كبيره جدا للروايه والاستطلاعات الراي اثبتت ان القارئ العربي مثلا المصري كان الاول في 2021 2020 بينما اصبح السعودي والقارئ الاول في 2022 و2023 هذا اضافه للانتاج السوري في المنافي نعم وعلى امتدادها هناك حراك ثقافي في ألمانيا حراك ثقافي في فرنسا حراك ثقافي في تركيا كبير جدا في أكثر المدن التركية في في أورفو في انتاب في مرسيد الكتلة الوطنية الجامعة ساهمت بلقاءات ثقافية وأدبية والشعرية والسياسية بشكل كبير جدا بجهود وتمويل من الدكتور ماجد حمدون اللي يحضر معنا يعني أنا لست بصدد الحديث عنه ولكن توثيق الحالة توثيق الحالة إحقاق نعم. الحق وارجع الحق لأصحابه المشهد نعم. الروائي مشهد ساهمت الميديا في انتشاره يعني في 2011 تقريبا في منتصف ألفين 2011 كان في مؤتمر في القاهرة نعم وقفت, وقفت موقف سياسي طردت السفير الفورد من الجلسة لأنه كان الاجتماع سوريين فوقفت صدالي واحد من المعارضة قال من أنت لو لم تنتشر الميديا لظليت من أنت نعم. سؤال يطرح ابن حماء المعارض ابن درع المعارض إلا الذين يعرفونني نعم فل يعني من, من فضل الله أنه وقف الدكتور دامس الكيلاني من حماء وقف قال وهذا اللي رفض حافظ الأسر لمن تصفقت تأييدا فبتها جدا طلع واحد يعرفني الآن ما أحتاج أنا للشيء هذا الميديا نشرتني على رقعة العالم الذين تحدثوا العربية الاجتماعات اللقاءات الامسيات الشعريه كما تعلمون اصبحت عبر الزوم مثل لقائنا هذا فأنا أعمل امسيه شعريه في المغرب وانا في الرياض امسيه شعريه في اسطنبول وانا في الرياض كما هو <تصفيق> حصل الان نعم <تصفيق> <تصفيق> سالتي سؤال قبل قليل عن الشعر والشعر وانطلاقه الشعر ايضا كسرت حاجز الخوف لم نعد نكتب الشعر الكلاسيكي عن الحبيبة وعن الحبيب وعن الفراق أصبحنا نكتب الشعر نعم السياسي نعم. أكبر مما كتب. يعني الرواية التي تصف الحالة ما نعم. هو المطلوب برأيك أستاذ عبد السلام؟ ما هو المطلوب من الرواية السورية؟ وما هو الدور المتوقع منها؟ مستقبلاً؟ مستق... الآن ومستقبلاً؟ الآن نحن في حالة الحرب نعم والبحث عن الحريه التي اعلن النظام اننا ارهابيون بمجملنا صنع داعش لمحاربتنا صنع النصره لمحاربتنا صنع كل الكتاب والفصائل المسلحه لمحاربتنا ليصمنا بالارهاب واوصل هذه الصوره للعالم لكن للاسف الشديد ان الشعوب لم تقبل بما قبلت الحكومات ما ما تقبله حكومة فرنسا لا يقبله الشعب الفرنسي ما تؤيده لا. حكومة بلجيكا لا يؤيد الشعب البلجيكي يؤيدون الشعب السوري لأنه رأوا عن قرب الشعب السوري شعب مسالم شعب مكافح شعب دنان وليس انتهازي في كندا أثبت السوريون أنهم مزارعون وليسوا محتاجين للحكومة الكندية محتاجين لا. للأرض وبناء وهذا أسلج صدر الرئيس وزراء كندا وتحدث محتاجين, محتاجين للرديد المعنوي نعم ف... والروحي نعم هذه النشرة للشعب السوري ستخلدها الروايات القادمة وستجعل من الانتشار السوري في بلاد المنافي كما الانتشار الأول كما خروج قدموس من سوريا وصوله الى قرطاج ثم وصوله الى اليونان ثم وصوله الى المكسيك اجراتنا وصلت الى المكسيك وبنت امريكا قبائل المايا اجرتها بدات من, من الشرق التاريخ يشهد على اننا الانطلاقه الاولى للعالم الانطلاقه الاولى للانسان نعم القصيدة أسست كلمة نعم صبيحة. إذا إذا نعم. إذا قطع نعم يعني شكراً سابقاً, جزيلاً. سابقا يعني اعطيني بس اعطيني دقيقة لا تفضل مع كل الوقت أنا معك بيش بيش أنا. ما نستطيع نقول الوالي أو الحاكم أو أو شيء ما نذكره أبدا لكن الآن انتشرت القصيدة وزحف في شوارع الرياض وشوارع القاهرة وشوارع بغداد وأحمل الديوان بوح الزلازين الذي يقول أليس الحاكم العربي يعني الله في الدستور الحاكم العربي في كل اثنين وعشرين دولة وثلاث وعشرين دولة بما فيهم عباس نعم يعني الله في الدستور الله اللي في القرآن مو تبعهم الله اللي في الدستور هو الحاكم هذه القصيدة موجودة ثاني قصيدة في ديوان بوحد سنة زي. طبعا أنت تعلمين والكل يعلم أنه ممنوع النشر ولا يفصح هذا الكتاب في كل الدول العربية لأنه نعم. يتعارض مع سياسات الدساتير تبعهم للأسف الشديد تحياتي الله يحييك يا رب شكرا جزيلا أستاذ محمد سؤالي ربما قد يكون الأخير ونحن تطرقنا إليه قبل ان حريه الكاتب مساله قديمه ومتجدده طالما وجد فيها المجتمع المثقف باختلاف فئاته فرصه سانحه لاستعاده القول ما هو او ما هو او ان يعرف ما هو مفهوم الحريه وحدودها وضرورياته او الشروط الى اي مدى كان للحريه دور كبير في ممارسه الكتابه سيما وأنت تكتب في صحف ومجلات ولك كتب وروايات متعددة وأنت في دولة شقيقة تفضل أستاذي السلام عليكم مجددا وعليكم السلام والإكرام آه ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب واولئك الاطفال ينتظرون والدهم البطل لا اعلم من باع الوطن ولكنني رايت من دفع الثمن من دفع, دفع الثمن محمود نعم محمود درويش نعم هذه العباره كانها نعم. كانها من نبؤات محمود درويش نعم. وكانها تحكي حالنا كسوريين أه الحقيقه انا بذهني تساؤل ربما يراود ربما يراود كثير من الناس الذين ألتقي بهم هنا من أشقنا وأخوانا وأهلنا في السوريين في بلاد المنافِي وغير المنافِي القريبة والبعيدة. هل ما كنا فيه هو الأفضل أم ما بعد اللجوء هو الأفضل؟ هذا السؤال يجب أن يعني نتوقف عنده كثيراً. يعني لو بقينا بلا ما ثرنا وطالبنا بالحرية. كان احسن لنا والا والا التشرد هذا والمنافي والهاي هي الاحدث. هل آه يعني سناتي الى وقت ولحظه نندم على كل شيء نندم على كل شيء ونقول لو بقينا وظلينا ساكتين مو احسن لنا؟ هذا لا. أنا لا هذا السؤال هذا سؤال هذا سؤال الان آه الحقيقه انا يعني اتعامل مع كثير من الناس والنوعيات وهذا الكلام يعني مطروح على بشده الان الناس تريد ان تعيش تريد ان تعيش الناس تعبت بشكل عام يعني لو رجعنا حسب نظريه نابليون في الاعلام الفئات الواعيه في كل المجتمعات الانسانيه هي 7% 7% ال 7% لا يغطون كامل الحياه الاجتماعيه هما لهم خطهم وهما يعني 7% هما القادة وهما التنويريين وهما وهما وهم التنويريين وهم المحامين وهم القضاة وهم الأساتذة والمعلمين والكتاب وغيرهم هاي الفئات الواعية في كل الإنسانية الإنسية 7% لكن نابليون لما رجع آه يعني انتبه قال أنا إيش بدي أسوي فيهم 7% هذول بدهم يظلوا جالسين يعني دائما آه كل حاجة لا هاي, هاي بصير هاي ما بصير هذا بصير, بصير ما بصير إذا قال انا بدي اكسب الاكثريه 93% ودعهم الله اليوم يتكلموا لحالهم. أه شكرا لكم انا هذا الحقيقه السؤال بيراودني وحبيت انه تشاركوني التفكير بالله. بهذا السؤال لانه نحن الحقيقه الحقيقه كلنا معنيين بهذا السؤال انا معني وانت معني يا سيده غاده بالله والسيده عفوا والاخ حبيب والاخ ماجد الحديث أه. ممتع وشيق معكم واساتذتنا الافاضل والله الان لحظة, لحظه لحظه لحظة, لحظه المثل الامريكي يقول اعطني حريتي وخذ ما تريد هذا مختصر القول ما كنا عايشين نحن نعم. كنا عبيد العبيد صدفت في, في القصور ساندوا الاقطاعيه للحفاظ على اللقمه العبيد صحيح. في الحقول رفضوا اللقمه المغموسه بالذل نحن صدق. لا نحتاج للقمه مغموسه بالدني <تحيات> لكن شكرا لك استاذ السلام جميله لكن <تضح> كم من السوريين الذين يفهمون هذه النقطه يا استاذ عبد السلام كم من السوريين الشعب الشعب البسيط خلاك عن الناس الل... التي تقرا وتكتب والناس المهتمه الشعب الانسان الذي الل... الل... الل... الل... الللي... يبحث عن لقمه الخبز اليوميه عن ربطة الخبز هل هل يعني هذا الكلام الذي الللي... اتكلم فيه انا وانت والله لا استاذ لا لا, لا, لا, لا, لا لا اعتقد لا اعتقد استاذ مقداد انا من خلال عائلتي الموجوده في الرقه الان والتي لا تجد شرو نقير لانه ما عندنا ندفع لهم نحن المغتربين ما عندنا يعني م. انا ما عندي اكل بالرياض انا صار لي خمس سنوات بلا دخل مطلقا دخلي صفر الاستاذ غدا م. تعرف انا مقعد فكيف ساراسل البنات اللي موجودين في الرقاء ومع ذلك ترفض اي وحده من البنات اي شيء لا يتمتع بالحريه من دمشق الى القامشلي وعندي البنات ختايره صاروا ما عادوا بنات صبايا مثلا فقيس عليهم 10 مليون سوري وسوريه ذو انفه والغير مو م... ما عنده انفه ما بدنا اياه خليه يروح وقود حرب تحياتي لا ابداع لا فكر في مناخات بلا حريه المناخات نعم. المعتمه المناخات المعتمه لا تاتي بخير ابدا آه الابداع بحاجه الى الى مناخ حريه آه نحن يعني نعم على الاقل الاقل استطعنا ان نتنفس وان نكتب انا شخصين اكتب ماساتي السوريه وانا اعتبر نفسي رسول رسول سوريا الى العالم الخارجي، كي ابلغهم ماساتي، كي احكي لهم عن الام التي ذرفت كثير من الدموع على ابنها، والطفل الذي في المدرسه رفض ان يقول اسمه لانه اسمه توافق مع اسم الرئيس لمعلمته. وانا رسول تلك العجوز التي ماتت بالقصف ووقع لما اجوا يسعفوها لقوا بدله اسنانها امام امام ثمها واقعه من ثمها. وأنا رسول آه النبتات،, النبتات التي هجرناها في بيوتنا النبتات التي ماتت الأصص والنباتات الريحان والجوري والياسمين كلها ماتت أنا رسول الماء الذي لم يعد في الحنفية أنا رسول الـ الـ عندما تكبسي على زر الكهرباء ما في كهرباء في سوريا شكراً لهذه الرسول أنا, أنا أنا يعني أنا بتكلم باسمي طبعاً والأخوة الآخرين لا يقلون عني وكلنا متحمسين لقضيتنا السورية ولكن نحن بكل الاتجاهات أولاً أنا قضيتي كانسان سوري أنا قضيتي مع النظام ليست طائفية وليست سني وعلوي وليست درزي وحوراني وليست كردي وعربي نحن قضيتنا قضيتنا مع النظام بشكل مباشر، أنا ما عندي قضية مع أي واحد سوري. لكن أنا يعني أحد الأخوة كتب بـ بـ بـ بـ بالماني هو الآن، كتب لا. رواية، كتب أحد الأعمال الروائية وكان يسمي هذا علوي وهذا كذا. قلت له يا أخي هذا الحكي ما يصير. قلت له هذا المطب الطائفي أقذر أقذر شغلة يعني في حياتنا نرد نرجع نفكر بالمطب بالمطب الطائفي. لكن يعني خلينا نحن نكتب الحاله المثلى الحاله الذي نرتئيها للسورية بعيدا عن الطائفيه. نكتب لسوريا المستقبل. نكتب للمستقبل اولادنا. نكتب يعني لما نرجع المآسي الكثيره التي سنراها سنراها جيوش من معاقين الحرب. في الثوره الليبيه التي دامت يعني اشهر بسيطه بالبدايه عند موت القذافي. موت القذافي كان هناك 150 الف من معاقين الحرب و100 الف الذين استشهدوا من الشعب الليبي طيب احنا على كيف بسوريا كيف بسوريا الان نعم. يعني انا يعني عقلي يتوقف عقلي قف عندما انظر الان يعني سوريا اذا بقيت بايد النظام للمآسي والاقوال التي حدثت فيها يعني دول. سواء سواء بقيت بايد النظام او اجت المعارضه انا بالنسبه لي الان انا ككاتب لا انتمي لاي اتجاه سياسي انا اتجاهي السوري بحت لا احب الاحزاب ولا عندي استعداد اتعامل مع الاحزاب، انا اتعامل مع الكل كسورية لكن هل المستقبل قادر على تامين حبات الدواء لهؤلاء المعاقين؟ هل هناك اطراف صناعيه قادره انه الدوله تامنها؟ هل هناك مستشفيات في سوريا قادره انها تخدم هؤلاء الطبق الان يعني انا بتخيل شيء مليون سوري اللي فاقدين اطرافهم وعيونهم ومعاقين حروب و هاي خليك عن الجانب النفسي الجانب النفسي قديش بدنا اطباء نفسيين والله لو يجوا اطباء العالم كلياتهم الان لسوريا يعني لن يستطيعوا ان يعالجوا شيء من اطفال سوريا نعم شكرا جزيلا استاذ محمد فتحي المقداد شكرا جزيلا استاذ عبد السلام لفريج على هذه الإجابات الجميلة والتوضيح الجميل من خلال كتاباتكم أنا اسمحوا الآن لي أن أتوجه للأخوة المتواجدين معنا، من, من يحب أن يتداخل أستاذ عفاف الرشيد أهلا وسهلا فيك تفضلي مساء الخيرات يت... حضور الموجودين، يا أهلا وسهلا استاذه غاده على المبادره الطيبه لحضرتك بهالملتقى الحضاري جدا مقصرين والله نحن اي أيوة ان شاء الله خطوه جيده تكون استاذه غاده آه كثير استمتعت بسماعي لزملائي المدربين الاستاذ عبد السلام فريج والاستاذ محمد ريج والمختار سامحتو ارجو فتح المجال اللي بالحديث آه لدي عدة أفكار استاذة غدا لا أعلم إن كان هناك وقت محدد للانضباط تفضلي, يعني. تفضلي معك الوقت مم. إنك تتوجه للضيوف بأي سؤال تفضلي. حقيقة الحوار غني وثري جدا جدا نعم. نتمنى ذلك متابعة تماما أثني على زميلي ما تفضلا به تماما من حديث حول الرواية والدوافع الروايه تاثير الثوره السوريه بالروايه. الانسان بشكل طبيعي هو دائما يسعى الى توثيق الاحداث، الانسان يريد بطبعه بفطرته ان يوثق، ان يعبر، ان يكتب. كيف يكون ذلك بالنسبه للكاتب الذي يتقن ادواته تماما والانسان المرهف بالاحساس والمشاعر. حتماً سيكون شيء متميز. ما, أثرت ما قدمته الثورة السورية للكتاب, للكتاب بشكل عام قدمت الكثير الكثير الكثير من المشاعر الإنسانية، الكثير الكثير من النزق الداخلي، المعاناة القوية جداً، الثورة من الكبت الثورة على كل شيء خطأ. وهذا دفع الأدباء فعلاً بدافع قوي جداً إلى أن يعبروا عن الواقع الحقيقي ما تعرض له الشعب السوري من قمع ومن ظلم ومن قهر حقيقةً أوصل بمشاعرنا إلى الدرجة العليا من النزق لم يعد هناك خوف لم نعد هناك رحبة من السلطة واندفقت المشاعر والإرادة بالكتاب ما قدمه الكتباء، الأدباء الكتاب لأدب الثورة إنتاج راقي جدا قمة الصفاء قمة كان مرآة, مرآة عاكسة للواقع المدري أثناء الصفاء. الثورة أبدعوا أبدعوا بالتصوير أبدعوا في الرواية أبدعوا في الشخصيات حتى أبدعوا عندما استخدموا أسلوب الرمزي أبدعوا في الرمزية أبدعوا في الواقعية قرأت لكتاب أدباء سوريين وعرب بتحدث عن نزق الشعوب رأيت حقيقة وبدون أي مبالغة أن الكتاب الأدباء السوريين كتبوا بصفاء ومصداقية ووفاء بعيد عن المكياج، المكياج كيف المكياج بيكون للروايه يغير الملامح الأحداث, الاحداث الافتعال لا لا لا, لا ابدا وأبدأ في البناء الروايه مصداقيه الاحداث في البناء الهرمي للروايه حقيقه فانا الثوره قدمت لنا الكثير لكن حاليا ما هو مطلوب منا زملائي ونحن حاليا في وضع سياسي متميز وحرج نحن في وضع يدعو إلى التطبيع الرواية حتما سوف تواظب على مسيرته مسيرته النضالية وهي مواظبة لأن الأديب الذي كتب فوق الأرض والذي كتب الأديب الذي كتب عن الإنسان الهارب من وطنه الذي لا يقدر أستاذ <تصفيق> عبد لا يقدر له موهبته لا يقدر له الذكاء الذي يمتلكه ليقدم لوطني الحكام الذين ساهموا بانه تهرب العقول استبدوا وطلعوا هؤلاء اكيد حتما تحدثوا بمصداقيه حاليا نحن في ادب الثوره في مسيره حاليا حاسبه ماذا نفعل الان؟ هل ننتظر ماذا سيحدث؟ نصمت ام نواظب في تعبيرنا عن آه مش... عن أوجاع الشعب سوف يواظبون في تلك الرسالة إذن أدب الثورة يوثق أدب الثورة له دور إنساني ده. وثقافي وفكري وحضاري أدب الثورة السوري يعني هو بامتياز بامتياز له دوره التاريخي وسوف ي... يعني لرؤية مستقبلية سوف نرى في المستقبل إن شاء الله القريب كيف لعب دور الأدب السوري دوره حتى في رفع سوية المتلقي القارئ ورفع سوية الإحساس بالمسؤولية بالأحداث ورفع رؤية العامة رؤية القارئ العام العام إلى لدرجة ترتقي أكثر إلى احترام العمل الروائي السوري وتقدير مشاعر الناس الكثيرة الشخصيات اللي و... مرت في أي رواية هي شخصيات موجودة على أرض الواقع في سوريا. لا ي... يعني لا, ي... لا نقصد في أن يكون زيد وعامر ومحمد وأحمد وفلان لكن. لكن هي شخصيات عانت نفس الأوجاع. عانت نفس المعاناة. في مصداقية الرواية السورية. في أدب الرواية السورية. في شفافية الكتابة. في إبداع من كتب عن في, في الادب السوري في الروايه لا يوجد هناك لا يوجد هناك مثيل اكيد حتما اكيد واعتقد حتى الادب العالمي ولو ننظر ايضا في رؤيه مستقبليه دائما انا انظر استقرئ اقرا الحاضر ارجع اعود الى الماضي اقرا الحاضر ثم استقرئ المستقبل سوف تكون هناك قراءات ودراسات ...على مستوى الأدب العالمي عن الحياة الإنسان السوري من خلال الروايات التي كتبها الأدباء ضمن سياق أدب الثورة السورية. لذلك كل تقديري وكل احترامي لكل كلمة صادقة كتبها أديب وكاتب رواي سوري عربي أو غير سوري وصفت وصورت أوجاع الإنسان السوري في ثورة الكرامة. ثورة كرامة إنسان لم يثور من أجل جوع نما ثار من أجل كرامته أدب ثورة الكرامة هو أدب ثورة الكرامة لم يكن له ل... ل... ل... سابقا ثورة كرامة أطلق عليها ثورة كرامة إلا تلك الثورة ثورة السوريه المباركة نعم كل تقديري واحترامي لزملائي تقديري واحترامي للأستاذ ماجد حمدون دكتور ماجد حمدون زملائنا في الكتلة الوطنية الجامعة لتأييدهم للأدب الثوري لتأييدهم للدور الوطني يعني. وتقديري للاستاذه غاده وافتخر انا باتحاد الكتاب والادباء السوريين الاحرار الذي يقوم بدوره الوطني الثوري منذ 2011 الى حتى اللحظه والى ان تتحرر سوريا وان تحقق الثوره ان شاء الله ان شاء الله نحن تقديري للجميع تحيا من من حييك استاذه عفاف الرشيد على هذه المداخله الثريه ونسال الله تعالى أن يحقق الآمال في النصر والتحرير لسوريا والسوريين. شكرا جزيلا استاذه. في أحد من الأخوة المتواجدين بحب يتداخل، تفضل استاذ ماجد مداخلة وسؤال خلال دقيقتين كل الموضوع تفضل استاذي كل الوقت لك, لك. أو أنا أشكركم يعني باسمي شخصيا وباسم كافة أعضاء مكتب الأمان العامة الحاضرين معنا الآن على هذه الندوه الرائعه حقيقه يعني واللي اغنتنا واثبتتم من خلال هذه الندوه ان المعركه ليست معركه عسكريه وحسب وانما هي معركه شامله مع المحتل الروسي الايراني واداته الاسديه وقوى التطرف وقوى الانفصال في المنطقه الشرقيه والشماليه الشرقيه من سوريتنا، هي عززت لدينا هذا المفهوم ان الشعر يقاتل وان القصه تقاتل ان شاء الله. ويعني يعني. نتمنى عليكم ندوة أو مؤتمر أو مهرجان في كل شهر رجاء إن, إن أمكن إن شاء الله يعني أنكم دائماً اتحاد ثائر ولستم رماديين وأنتم واضحين وأنتم أثبتتم طوال السنوات الماضية أنكم سيوف مجربة والحمد لله رب العالمين أنا سؤالي ما هو المطلوب منا ككتله وطنيه جامعه نستطيع ان نقدمه الى هذا الاتحاد وشكرا شكرا لكم آه ما قصرتوا دكتور ماجد طبعا انتوا داعمين خلال الندوات الندوات اللي انتوا بتقيموها بتشاركوا دائما بتشاركوا محمد فتحي مختار اردت ان نبلغ ونبشر زملائنا والدكتور ماجد والاخوه الاكارم الكتلة الوطنيه الجامعه ان اتحاد الكتاب والادباء السوريين الاحرار اتخذ بمقترح من احد الاخوه الافاضل من يكتبون الشعر الشعبي وان شاء الله سوف نظم بإذن الله أيضا برنامج مرادف للحوار الفكري والثقافي أيضا برنامج مرادف تماما للشعر النبطي الشعبي تقييما وتقديرا لدوره أيضا في توثيق إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله إذن إن الله. شاء الله تفضل أستاذ محمد والله شكرا أستاذ عقاف و... والأستاذ ماجد حمدون والأخوة الأعزاء لكن ليس ر... ليست الرواية وحدها هي أدب الثورة وليس الشعر وحده هو أدب الثورة وليس الشعر النبطي هو أدب الثورة هناك من الإخوة من يكتب الخواطر الثورية هناك من الإخوة وتعرفونهم الرسامين والفن التشكيلي نعم. هذا نعم. الذي له دور دور أكبر من دور الكلمة الل اللوحة مقروع. اللوحة مقروعة على مستوى العالم عندكم هناك الفنانين الذين انشدوا للثوره السوريه وانشدوا للسوريه الحره طبعا. وهذا يعني ارجو انه يعني هاي النقاط يعني لا تتركوا شيء ليس الروايه وحدها هي هي التي كتبت عن الثوره لكن هناك يعني الى الان الى الان الاناشيد التي وصلت اسماع وحفظها الناس يا حيف حفظها والله الاطفال كانوا يغنوها الاطفال الاطفال كانوا يغنوها بعمر اربع سنوات لما طلعت يعني الاهازيج الوطنية. الوطنيه نعم صدقت نعم. هذه الوطنية الذين غنوا إلى المنشدين والفنانين والرسامين والتشكيلين وهناك كثر وأنتم تعرفون أكثر مني وهناك كثير من أعضاء الاتحاد ومن غير أعضاء الاتحاد يعني أنا بعرف شباب رسامين رسم كثير الثورة السورية مراحل الثورة السورية كلها مرسومة التقيت بناس كثيرين جدا ناس منشدين أنشدوا إلى الثورة لذلك لا يقتصر يعني ارجو ان لا يقتصر العمل الاتحاد والامسيات على يعني لو مثلا الامسيه هاي كان معنا مثلا فنان تشكيلك عرض مثلا جزء من لوحه من قراءه لوحه ان شاء الله. مثلا لو كان معنا مثلا امسيه روائيه مثلا اجا مثلا احد الشعراء الشعبيين والقى قصيده عن الثوره جميل جدا يعني هذا التطعيم التطعيم يخدم الهدف الواحد ويكون هناك أكثر من مجال ربما في يعني بعض الناس لا يحبون مثلا الاستماع للرواية. ربما هناك من يميل إلى الشعر ربما هناك يميل إلى مثلا الأناشيد الثورية هناك من يميل إلى الفن التشكيلي هل التشكيل. التشكيل. التشكيل مهم التنوع جدا يعني أو بال... تنوع ل... أيوة نعم. هيا يعني تحطوه بجدول أعمالكم يعني أنا هيك يعني بشوف يعني بحيث يكون اشراك اكبر فعاليات اكبر فعاليات، هناك اخوه من الكتاب من يكتبون المقالات السياسيه، يعني انا يعني قرات وشفت بعض الاخوه من كتب هناك مقالات سياسيه اهم بكثير من الروايه. نعم يعني نعم. يعني اصدقاء نعم. الادب بكل الوانه استاذ محمد نعم. نعم الادب بكل الوانه إيه وكل الفنون والفن أيضا. الفن و... يوثقون ايضا،, و... أيضا. الفن يوثق ايضا، نعم نعم الفن نعم. التشكيلي فن التشكيل إستاذ مقداد له اتحاد فنانين تشكيليين مرادف للاتحاد إحنا إحنا واختصاصنا بالكلمة رواية قصة شعر مقالة مقالة سياسية أوكي يعني مثلا عندنا الصحفيين كثير منتمين للاتحاد إنما الفنانين تشكيليين لهم اتحادهم الخاص ممكن نستضيف أحدهم على سبيل المشاركة ده ممكن الاستضافة في الأعمال المتميزة مثل ما تفضل أستاذ المقداد ممكن أن نتناقش نتحاور بها بمنتدى بحوار لا بأس نعم. يعني يعني. نعم. أنا أنا تأثرت تأثرت بالصورة شفت فوهة بندقية طفل بها وردة في فوهة البندقية والله هاي, نعم. هاي الصورة الصوره يعني انا توقفت امامها طويلا طويلا طويلا خلص حكت الورده امام ال مثلا نعم او احيانا مثلا من, من يضع قلم رصاص في فوهه البندقيه الحقيقه يعني هاي المشاهد اعظم بكثير احيانا من الصوره تتكلم نعم نعم نعم نعم ما بسير. ما سمعت قصيده يا درع امي الحزن اتفضل اذا اذا سمحوا لك احكي <تصفيق> لا لا لا هي موجود على اليوتيوب انت اكتب قصيده زيادة على أمي الحزن واسمعها من اول القصائد في الثورة استاذ أحب. كمان زخر رصاصة على الناس العزل يا حيف صاروا أيوة الناس في الشارع يقولوا يا استاذ نعم يبكوا والله النساء الخت... الختاير اشوفهم يبكوا ي... يرددوها ويبكوا هم عم يبكوا امهات شهداء ويقولوا نعم. يا حيف ايوه شكرا جزيلا لكم اساتذتنا الافاضل، في احد بحب يداخل من ضيوفنا دكتور ماجد سال سؤال اذا كان نحن في عنا شيء نطلبه من الكتله الوطنيه يقدموا لنا للاتحاد وحضورهم رائع جدا معنا دعم رائع جدا دعم. دائما حضورنا نعم. هو مغني والثري جدا حقيقه يبقى فخر لنا دكتور ماجد أيوة. في احد كمان بحب داخل تفضل استاذ ماجد تحب تفضل تحكي يعني انا بشوف انه هيك المواكبه اكثر لموضوع لانه صالح يعني اذا بصير مهرجان يصير عليه امسيه شعريه يصير ونحن ان شاء الله يعني ندعي اعداد كبيره جدا إن شاء, ان شاء الله ادرسوا عندي عندي صفحه واحده من رواية فوق الأرض إجابة للأستاذ ماجد حمدون قرأت هذه الصفحة قرأت هذه الصفحة قبل أيام في دعينا إلى ندوة في غور الصافي في الجنوب الفقرة جاءت متأخرة أثناء الكتابة لهذه الرواية ويقول على لسان أحد الأبطال فماذا كسب من صالح وماذا خسر من لم يصالح نعم. ويل قلبي عليك يا كليب وأنت المغدور على يد جساس أنفاسك الأخيرة المتأوهة على لحن جنائزي أستاذ رجاء سكر المايك من عندك أنفاسك الأخيرة المتأوهة على لحن جنائزي تَصْطَرِعُ برقصتها الأخيرة كتبت وصيتك بدمك لأخيك سالم لا تصالح، سالم لا تصالح دمك سال في نفق مظلم أشعل حرب الأربعين عاما إنها البسوس ما بال الأيدي الملطخة بالدم وقد صافحها عدوها مغضيا عينيه عن الدم الذي يبرق بين الأصابع التي تصافحه متخيلا صورة الرجل الذي لا يستطيع النظر في عيني زوجته لأنها فقدت ثقتها في قدرته على حمايتها. يد العاري موسوم مرسومة بأصابعها الخمس فوق جبهة الأمير المستسلم. جساس الغادر مختبئ بين الأقصان قبل أن يطعن ابن عمه، وكليب، وكليب يتحامل على ساعديه متلفتًا ليرى نظرة التشفي في عيني الغادر وما زالت طبول الحرب تقرعها الحوادث الصارخات في تقريع كل من تسول له نفسه القبول بالصلح المهين قرين الاستسلام هذه الفقره قراتها هذيك اليوم في الملتقى وهناك تساؤل قراته الاستاذ عفاف في روايه الطريق عفوا فوق الارض بت المرأة التي قتل وحيدها تسأل بتقول له على شو بدكم الصالحة دمات محمد غير قابلات للتفاوض، قرأتي هاي العبارة استاذ عفاف؟ والله انا يعني هاي العبارة بالذات تقول دمات محمد غير قابلات للتفاوض. هاي أم. ليست لا لا لا تعرف الكتابة ولا تعرف القراءة ولا ولا كتبت رواية ولا كتبت قصائد ولا كتبت شيء، قالت دم محمد غير قابل للتفاوض بس نعم، شكرا جزيلا استاذ محمد. يبقى ملف الرواية السورية إلى هذه اللحظة مفتوحا أمام الأسئلة، والأسئلة كثيرة و تجيب عنها الأعمال الروائية للروائيين السوريين ذاتهم، والتي تمكنت من غزو العالم بحكايات شتى وتعددت فيها المآسي والجوارح. الى الان يفوز يفوح الشذاها كل يوم ويروي مآساة بعد مآساة من اللجوء من المنافي ومن المخيمات ومن الشتاء شكرا لضيفينا الكريمين اللذين اضفيا جمالا على أنسيتنا الليله على ندوتنا الليله واغنونا واغنونا بما قدموه من تفنيد لندوتنا حول تاثير الثوره على ادب الروايه وتقديمهم لاعمالهم الروائيه التي نفتخر بها واعطاء المتابعين والحضور لمحه عن رواياتهم التي ذكروها شكرا للحضور الكريم شكرا لمن تابعونا وان شاء الله سنلتقي بلقاءات قريبه باذن الله سنلتقي بلقاءات قريبه باذن الله ان كانت نقديه او امسيات شعريه ان كانت بالشعر الفصحى او بالشعر النبطي باذن الله تعالى. اتمنى لكم ليله هادئه بعد هذا الضجيج الذي سببته لكم. استاذ عبد السلام واستاذ وفي اسئله كثير بس انا ما حبيت اطول عليكم كثير يعني الله يعطيك العافيه <تصفيق> وشكرا للجميع شكرا للدكتور ماجد حمدون شكرا على للدكتور دي دي ماجد استاذ وان شاء الله يعني نحتفل برايات النصر من طهران الى مس باذن الله تعالى تصبحون على خير على خير ####شكراً استاذ... شكراً استاذ... <تصفيق> <تصفيق>